Belajar menulis huruf kecil s. Cara tulis huruf s. Langkah 1. Lukis bulan sabit. Langkah 2. Buat perut buncit. Lukis bulan sabit, buat perut buncit. Lukis bulan sabit. Buat perut buncit S Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik-adik tulis S kecil Lukis bulan sabit Lukis atas sikit Buat perut buncit Bawah bulan sabit